नहीं करेगा बल्कि इड्डी की तमाम सड़कें गली मोहल्ले लोग ही लोग होंगे पाकिस्तान में पाकिस्तान में लोग होंगे इमरान खान होगा इम्पोर्टेशन ही देती हूँ और फिर उसके बाद असल जो इम्तहान है वो अटक के लोगों का जब इमरान खान फीसके बाद कॉल करेंगे तो हम सब शहर के लोग जो हैं इमरान खान की आवाज़ पर आ जाए चूँकि आपकी नुमाइंदगी اور بہت اچھا ہے اور میں جتنے ہمارے لوگ ہیں بخاری ہیں سب सबके साथ اٹک کو ریکگنائزڈ ہوتا ہے یاد کیا جاتا ہے اسلام آباد میں ہر وقت اگر اسلام آباد کے نام سے ایک نام جڑا ہوتا ہے پنڈی کے علاوہ وہ اٹک ہے اٹک اٹک اٹک اٹک کے لوگوں کو میں آتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی اور میں بلکہ بار بار کہ گئی تھی کہ جب ریلی ہوگی تو میں نے آنا ہے اور وجہ اس کی صرف یہ کہ یہاں کے جو لوگوں کا جوش و جذبہ ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اور رکشے پہ دیکھو تو عمران خان ہے دیکھو ریڈیو پہ دیکھو میں <laughs> <laughs> دیکھو میں کہتی ہوں ہیلی کاپٹر کیا جہاز کیا راکٹ میں بھی ہم کہیں گے کہ عمران خانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر عام و خاص انسان میرے لیے عام انسان خاص ہے اور خاص انسان جو ہے وہ عام ہو گیا پاکستان طریقے سے لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں پاکستان ہے اور اٹک جو ہے وہ آج اپنا جو کیا کہتے ہیں خوش آمدید ہے اس کو عمران خان کو بتائے گا اور میں ابھی سے کہہ رہی ہوں کہ عمران خان आज और आज और बहुत भी करेंगे भी अटक की जो एक खास बात है वो ये कि सावा बाद में जब होगी धरना होगा तो अटक पूरे का पूरा ठहरा रहेगा अटक आपका नहीं है पहले लाद लाद भी अटक पहले जज्बे उसमें